Välkomna allihopa till det här första seminariet för våren 2022 i serien om kulturarv i skolan. Och allra först ut är Sara Chesney från Naturhistoriska Riksmuseet som ska, du ska berätta för oss hur du gör, hur ni gör i ert team när ni möter lärare och mm. får kontakt med lärare. Så varsågod Sara. Okej, okay, men då delar jag skärm då. Jag börjar i denna änden. Rätt man får så många alternativ när man ska dela skärm här. Men nu så. Jag tror jag det blev rätt. Ser ni? Ser ni min skärm nu? Det fina huset och sen så är det ja. vägen. Så är vägen jag. här, den här E18 som vi pratar om och så ligger Berghianska nedan på gräsmattan. Charlotte var här häromdagen. Mm? Ja. Hej allihopa, Sara Schessner heter jag och jag är pedagog på Naturhistoriska Riksmuseet. Jag tänkte bara börja med att säga hur jag halkar in på det här. Jag är museipedagog och så jobbar jag med produktion för digitala medier, pedagogiska och material. Och min ingång i det här är att jag är legitimerad lärare i botten. Jag är utbildad 4 till nio, matte, biologi, fysik, kemi och teknik och legitimerad 3 till nian. Sen är jag vidareutbildad inom e-learning och vuxnas lärande. Och så har jag hunnit med en sväng som egen företagare också. Och är det någon som har någon fråga så får ni gärna mejla mig sen. Så är ni min mejladress där nere. Så det jag ska prata om idag då det är det här. Träffa lärare eller träffa elever. Vad vi har för vad vi har utvecklat för koncept för det här med att möta lärare. Eh, vad vi har lärt oss av att ha digitala lärarfortbildningar i ett år, lite drygt nu. Hur lärarna hittar oss och hur vi hittar dem. Och lite grann hur det går just nu och under förra året. Men jag börjar med ett räkneexempel. Man kan ju inte förneka mattelärare-genen i sig. Eh, så att jag börjar med ett, ett räkneexempel. Om man därför att genom lärarna så, så når vi eleverna. Vi har ju ett uppdrag, ett rikstäckande uppdrag att, att, att nå ut med den kunskapen som finns på museet. Och det har ju alla museer att man ska nå ut och, och liksom folkbilda och sprida kunskapen. Och eh, om vi museipedagoger träffar en grupp elever. På ett skolprogram så träffar vi kanske 25 stycken och lär om sprider kunskapen en till en. Men om vi istället träffar 25 lärare på en så och de i sin tur har 25 elever var, så har vi plötsligt 625 elever. Så det blir en fantastisk utväxling och man, kunskapen från museet når ju mycket längre, når många fler om vi, om, om, vi, om, om vi lyckas sprida kunskapen till lärarna. Sen behöver ju inte det ena utesluta det andra, förstås. Kombon är det är ju rätt trevligt. Det är kul att träffa eleverna också. Men vi har ju gjort det här online under ett år och jag vill bara säga att vi har inte slutat göra fortbildningar på plats. Vi ska göra några sådana också i den här terminen. Vi har fått ställa in ett par därför att det är, ja, ni vet, restriktioner och sånt där. Det kom ju lite oväntat fler efter djup. Men så vi, hade, hade lite, vi, har, vi har ställt in ett par, men vi har två kvar som ska bli av under april och maj. Men online är ju jättebra. Fördelar för de som är deltagare är att de får ingen restid. Vi behöver inte ta, behöver inte ta till någon extra tid för att de ska hinna ta sig till museet, utan man ja, checkar in på datorn. Och det gör ju också att det blir tillgängligt för alla. Man behöver inte befinna sig i museets geografiska närhet. Och det är helt fantastiskt. Det är så roligt att nå så långt som man gör digitalt. När man kör online så kan man ju också hålla det kort. Och lite mer koncentrerat än vad man kanske gör när man kör på plats. Då, då håller man på längre tid. Det är väldigt lätt att haka på. Bara liksom anmäla sig, få länken. Men ni vet ju, ni hakar ju på här. Det är jättelätt. Och sen är det också det är lika lätt att hoppa av. Så att om man då tycker att det här suger så då kan man ju liksom bara lämna mötet. Det är inte lika lätt att lämna en fortbildning på plats. Eh, vi har, de, de brukar hänga kvar, så kan vi säga, när vi har kört. Så att det är roligt. Det, det är, får man ju se som en kvalitetsstämpel att, att det är lika många i början som i slutet. Sen är det fördelar för oss också. Vi kan göra det här på ordinarie arbetstid. Det behöver inte bli några kvällsarrangemang för att sprida kunskapen till lärarna. Vi når fler, vilket är jättehäftigt, och vi når hela landet. Det är ju fantastiskt. Men det här, hur gör man? Det är det stora frågetecknet som dyker upp när man ska börja. Det är så här, oj, oj, oj, det här känns jättestort. Hur, I vilken ände ska vi ens börja? Vi, vi började nosa på det här med online-fortbildning online under hösten 2020. Och då hade vi två, två av mina kollegor hade kört många, rätt mycket online-visningar med klasser under våren. Så att den grejen hade vi ju, var vi vana vid. Och sen så hade vi tur och fick tag på ett par webbinarievana samarbetspartners. Så att två av dem gästade oss, liksom, så eh, det var, vi höll i det, men de skötte hela hela, mötes, eller hela, liksom hela det här med mötesverktyget backstage. Och en tredje har vi varit gäster hos istället. Så, att så, så började vi att samarbeta med, med andra som var mer vana än vad vi var. Och i december 2020 så körde vi vår, vårt första egna webbinar. och det, det gick jättebra. Det var, vi skulle testa här med, eh, med lärare, eller innan vi körde det här första egna, eh, så, så körde vi ett test. Och då hade vi två lärare med som, test, som testdeltagare och sen hela vår it-avdelning var med också eh, för att kolla att det funkade med Skype, vilket vi trodde att det inte skulle göra, men det gjorde det faktiskt över förväntan. Så sen vågade vi faktiskt köra ett eget innan vi fick Zoom. Eh, här på bilderna så ser man min kollega Katarina står i utställningen med dinosaurierna och sen är det en av våra forskare, Gavin, som är expert på asteroider och asteroidnedslag. Han hade en online-föreläsning för förra veckan. Där fan han precis in en fråga där han tittar ner. Men varför ska man köra online-utbildning överhuvudtaget? Det behöver man ju liksom tänka till lite. Så här, varför ska vi göra det här överhuvudtaget? Uh, och uh, vi gör det ju för att vi har det här uppdraget att sprida kunskap. Vi tycker att det är jätteroligt ju fler, ju fler som vill lyssna på oss. Och ta, in det vi, och liksom ta, ta, ta emot det vi erbjuder. Uh, och då har vi också möjlighet att lyfta fram museets forskning och uh, dela med oss av våra egna erfarenheter som pedagoger, vad vi, hur vi jobbar, liksom, eller hur vi, hur vi pratar med elever. Och sen har vi ju ett vi har ett, ut, ett online utbud. Vi har ju både ett antal lektionsmaterial, men sen har vi också onlinevisningar som vi passar på då uppmärksamma att de finns. Vi har utvecklat ett koncept som funkar bra, tycker vi. Och det är ett 45 minuters koncept. Vi börjar med intro 5 minuter ungefär. Eh, när vi tar, man tar det här första formalien av webbinariet. Ni vet, det, vi, vi spelar inte in, men välj själva om ni vill ha kameran på och sådär. Presentera museet lite kort. Och sen avsluta den här museipresentationen med antingen fokus på forskningen eller fokus på elevmötet. Sen kommer huvudinnehållet och då har vi som pågår ungefär 30 minuter, antingen en forskare som föreläser eller en museipedagog som delar med sig av erfarenheter från en utställning. Sen visar vi lektionsmaterial under ungefär 5 minuter och sen avslutar vi och skickar ut en massa länkar till allt möjligt bland annat nästa fortbildningstillfälle så får man in lite användningar till det också. Har vi forskning plus lektionsmaterial så är det de forskare som föreläser och en museipedagog som visar lektionsmaterial och forskarföreläsning det har vi kommit fram till passar bäst för lärare i 79 och gymnasiet. Och när vi erfarenhetsdelar så är det en museipedagog i en utställning som delar med sig av erfarenheter och en museipedagog som visar lektionsmaterial och det här upplägget passar tas jättebra emot eller har tagits jättebra emot av lärare i F-klass till sexan. Jag får säga om, jag, om det går för fort. Nej, det är okej. Okay. <laughs> vi har lärt oss en hel del kan man väl säga. Vi har ju kört nu i eh, under under förra året så vart det 24 eller 25 tror jag tillfällen så att då, då har vi lärt oss en del. Vi började med ha 30 minuter, vi tänkte här, lite kort, lättsmält info här, ja. men då var det bara 15 minuter från utställningen och, och då var det många som tyckte, men det här var lite kort, det var lite stressigt, så 45 minuter visade sig vara det, det som funkar, i alla fall för vårt koncept, sen kan man ju andra koncept förstås, men som i, som e learning så har jag ju med mig att man orkar inte särskilt mycket när man sitter vid en skärm. Man säger att det vore bra om det vore en och en halv timme, men en och en halv timme framför en skärm blir rätt långt. Man blir ganska trött, faktiskt. Starttider är ju lite intressant. Här har vi testat en hel del olika och landat i att 15.00 tidigast om man vänder sig till f till 3, och 4, till 6 eller 16.00 tidigast om man vänder sig till 79 gymnasiet. Det handlar om hur länge de har lektioner. Så att man ska, hinna, man ska hinna avsluta sista lektionen, men sen så behöver man inte ta sig någonstans. Så då kan man antingen sitta kvar på jobbet eller ja, vill man åka hem så får man kanske ha någon någon däremellan. De som är med och håller i det här från oss, det är ju en expert som kunskapsdelar, antingen en forskare eller en museipedagog. Eh, och sen är det en som är värd, en museipedagog som inleder, avslutar och tipsar om lektionsmaterial. Det brukar vara jag som gör det. Jag tycker att det är fantastiskt roligt. Eh, 4 april ska jag vara experten som står i och berättar om människans utveckling. Det, det blir jätteroligt. Eh, och då är det en annan, som, en annan kollega som får vara värd. Men sen kommer en väldigt, väldigt viktig lärdom som vi har fått med oss här, som vi gärna pinpointar lite. 10-20 procent av deltagarna har problem att logga in. Alltid. Det är alltid problem med digitala event. Oftast så beror de här problemen på att kommuner, skolor eller någon annan huvudman har brandväggar installerade, så att vi kan liksom inte lösa de här problemen. Men bara att vi finns där och och liksom försöker, eh, gör att det känns bra. Eh, så att vi har faktiskt inrättat ytterligare en roll, en teknisk support. Och det här är ju inte något tekniksnille, behöver man inte vara alls för att vara teknisk support, utan det är liksom man, man hjälper till vid inloggningsproblem. Vi, vi vet att vi har ju ett felsökningsschema, vi, vi har märkt liksom, vad är det för något som brukar vara problem. Eh, och eh, Ibland så undrar man hör inte eller man ser inte och då, ja, man kollar chatten och sen har vi faktiskt en mailadress också som de hör av sig till om det blir något problem. Eh, I början så hörde de av sig till museets infomejl och då fick de ju panik, de stackars eh, värd, värdskapspersonerna som satt där och, och fick utan förvarning en massa mail från folk som inte kunde logga in. Så att det har vi slutat med så därför så har vi den supporten själva. Men det, det funkar bra. Vi har, vi har, ja, man får lära sig hur man ska skriva det här. Jag hade ett väldigt komplicerat välkomstmejl med jättelång instruktion om hur man skulle logga in och då var det jättestora problem. Eh, nu har vi en betydligt kortare fyra punkter. Här är den här länken. Du kan ladda ner Zoom-applikationen via den här länken. Ibland efterfrågas eh, password och, och mötes-id. Det, det har... Det har underlättat mycket. Sen har vi märkt att det är 50 procent ungefär av de som anmäler sig som faktiskt dyker upp och. Det tycker jag det, det är ju ett väldigt tydligt tecken på vilket sug det finns efter fortbildning hos Svenska lärarkåren, hur ambitiös man är, hur man vill verkligen. Man söker aktivt efter efter ny kunskap. Sen vet man ju att läraren, lärarvardan är ju inte riktigt sådär där schemalagd som det står på schemat utan det dyker ju alltid upp tusen nya saker som man får tyvärr ofta prioritera bort saker och då är det ju lätt, lätt att man prioriterar bort ett sånt här tillfälle. Men vi är inte ledsna för de som inte kan komma. Vi är ledsna för deras skull att de inte kunde komma men vi är jätte, jätteglada för alla som kan komma. Och sen kanske någon har reflekterat över att vi har vi har liksom ingen, inget upplägg där vi har någon diskussion eller något samtal med lärarna, utan vi har, det, det är ganska mycket envägskommunikation. Man får skriva i chatten frågor förstås. Eh, men vi har testat den här, det här upplägget också med att, att man har diskussionsgrupp och då, att man håller på lite längre och sådär. Eh, väldigt få, förhållandevis få som anmäler sig till de tillfällena. Då har det varit kombination, först en forskarföreläsning och sen en workshop där man med diskussion och reflektion. Och då har faktiskt hälften av de som har anmält sig och dykt upp har avvikit efter forskarföreläsningen. Och det tolkar vi som att man är lite trött efter en arbetsdag. Så att då är det perfekt att bara sitta och få inspiration och så får man med sig material som man kan använda liksom imorgon i klassrummet. För det ska vara värt att hänga med hänga med oss tycker vi så här. Det är vi, vi för vi är så himla glada över att de är där att de tar av sin tid för att hänga med oss i 45 minuter. Det är helt fantastiskt så för att alla då ska känna sig inkluderade och det är jätteviktigt det är att vi har fullt fokus på det på online grejer. När vi har online fortbildning så säger vi ingenting om kom till museet. Det är inte det som är syftet utan syftet är att sprida kunskapen från museet. Och lektionsmaterialen. Eh, för att då får de med sig någonting som är användbart. De får med sig lite fakta eh, och lite tips på ja, undervisnings, alltså tricks och sånt där. Och så får man någon, något med sig, något, ett material Det bara att skriva ut, ta med och använda dagen efter i klassrummet när man har inspirationen uppe. Och så minimerar vi info om sånt som kostar. Vi har en slide på 45 minuter där vi snabbt går förbi online-visningen som kostar pengar. Sist så var det många, många som var nyfikna på online-visningen och då, då svarade vi på de frågorna muntligt och då var det någon som tyckte att nu var det lite för mycket sälj. Så då tar vi, tar vi till oss av det och kommer att svara på sådana frågor i chatten redan efter istället. Mm. Hur tar vi in det här? Då? Hur, hur samlar vi in alla, alla personerna? Det, museet har ett bokningssystem där, där man bokar visningar och biljetter till Cosmo Nova. Eh, och Cosmo Nova är, är en kupolbiograf med 259 platser som finns inne på museet och där är det massa föreställningar i veckan. Så fem, fem på vardagar och sju på helger och lov att det måste vara ett digitalt bokningssystem för det, det skulle totalt haverera annars. Men eh, alltså, jag tänker att e-post och Excel skulle ju funka helt alldeles utmärkt också. Och sen vet jag att Simple Sign-up är en gratis tjänst som används när Stockholmsmuseerna anordnar en en liten mässa för skolor eller för lärare. Och då använder man Simple Sign-up och då är det, den är gratis att använda så länge inte ens evenemang kostar några pengar. Så, Ska vi se så att jag håller tiden här. Ja, hur hittar lärarna till oss då? Navet i, i vår, i vår kommunikation, liksom kontakt med skolan, är vår hemsida. Då har vi vår landningssida, den här, skola. Och från den har vi fyra stycken ingångar. Boka besök, välkommen på onlinevisning, hitta material för lektioner och fortbildning och inspiration. Här ligger fortbildningen. eller Så klickar man på den där så kommer man till den här sidan. Lära fortbildningar under våren. Vi har delat upp dem väldigt tydligt online eller kom till museet. Det i alla fall, uppstår i alla fall missförstånd. Att man tror att man kan en, en på plats grej kan man följa online och vice versa. Och det är, vet inte hur man ska, hur man ska vara ännu tydligare med det där. Men då får vi skicka ett mejl kanske. Så klickar man på online här till exempel så kommer man in på en sida. Då ligger alla de här våra online fortbildningar ligger på den sidan lite sammanfattat och sen så har varje fortbildning har en undersida. Det blir jättemycket sidor om man tänker Gud så mycket klick man ska minimera antalet klick om man ska om folk ska orka surfa runt på en sida. Men, men grejen är att då kan vi dela de här enskilda sidorna kan vi dela i de andra kanalerna som vi använder för att uppmärksamma att vi finns. Och då blir det plötsligt ganska praktiskt, så att de flesta går inte den här långa vägen, utan de flesta kommer direkt in på, på den specifika fortbildningssidan. Lektionsmaterialen presenteras på precis samma sätt. Eh, vi vi har, har andra kommunikationskanaler också. För att, som vi länkar från, eh, vi, länkar, vi länkar till hemsidan från de här kanalerna och då har vi vårt, vårt nyhetsbrev för lärare. Där vi passerade drömgränsen, 10 000 prenumeranter, det är helt overkligt. Men det var i, i höstas som vi gjorde det sent i höstas, strax före jul. Så Det känns helt galet med så många. Det är jätteroligt. Och sen så har vi, finns vi på, på Facebook, sociala medier. Där har vi sen i höstas också, Nästan och, och starten, en egen grupp. Och där är det 2 000 medlemmar snart. Och sen finns vi andra grupper som har mellan 260 000 medlemmar. Man får ju en utväxling, så det är helt overkligt på det här. Eh, när, man, när man hittar rätt, liksom. Och hur funkar den här strategin, då? Jo, men alltså ändå rätt, ändå rätt bra. Det här är efter de två första lärarfortbildningarna som vi har haft eh, i år. Vi hade en 27 januari och en 31 januari. Då var Lars och Charlotte med också. Det var ju väldigt roligt att ni var med. Och då ser man i enkäten som vi skickar ut. Eller i slutet av fortbildningen så lägger vi en enkätlänk. Därför att alla vill ju ha presentationen. Men presentationen är, innehåller väldigt mycket bilder. Och då blir den väldigt, väldigt tung. Så det känns inte helt okej okay att mejla ut den till folk. Alltså det är fyra mig när man har komprimerat den och det är lite, det är lite tungt för att skicka ut. Så då lägger vi den på hemsidan och sen så får man en, när man, man har klickat igenom enkäten och det tar typ en halv minut, då får man, då, då avslutas med att man får länken till sidan där presentationen ligger. Men då när de svarar, så vi får in rätt mycket svar. I, i måndags hade vi hade vi rekord, alltså för en vecka sedan hade vi rekord, det var 227 deltagare och vi fick in 225 svar på enkäten. Helt galet, tror att det satt ganska, det satt mer än en vid flera datorer, så tror jag att det var. Därför att det var en del av de här som var oss själva också, de 227. Men i alla fall, 32 procent säger att de får info från lärarbrevet, 31 procent får från Facebook och 17 procent får från vår hemsida, så det är 80 procent som som, som hittar oss den vägen. Och sen tipsar man varandra också. Det känns jättekul. Ja, hur går det? Kan man undra. Under förra året så hade vi 24 tillfällen. Och vi hade lite drygt 1200 deltagare på de tillfällena totalt. Och deltagarna kom från 84 kommuner och några från Finland. Jättekul. Och de får, de får kryssa i vilken kommun de kommer ifrån de, när de svarar på enkäten. Så därför så vet vi det här. De kommer från Kiruna till Malmö, så i hela landet. Och i början av året och i början av varje termin, då är majoriteten med för första gången. Men sen ju längre terminen går så är det, ökar ju andelen som återkommer. Det är ju jättekul. Och vad säger de då? Det här är lite citat. Bra längd, lättsamt och intressant. Bra med distans så alla kan vara med och toppen att allt material finns tillgängligt i efterhand. Proffsigt utfört och bra arbetsmaterial. Väldigt intressant, bra att se exempel på arbetsuppgifter i slutet. Och då känner man så här, yes, det, är det, vi, det, är så, det är så vi hoppas att det ska vara. Och så får vi den feedbacken, då känns det som att vi ja, är nåt på spåren i alla fall. Och hittills i år så har vi nio planerade tillfällen. Vi har över 1100 anmälda men då vet man ju hälften ungefär kommer. Vi har genomfört två hittills. Jag hade haft totalt 270 deltagare så det var en, en för högstadiet gymnasiet med 45 deltagare och sen så hade de där 227 i måndags. Och vi har redan slagit rekord i spridning riktigt, så vi är uppe i 100 kommuner hittills som vi har något lärare i och alla, från alla län. Det tycker vi det är helt otroligt. Vi blir så glad, det är så overkligt. Det är så, ja, det är helt fantastiskt. Sammanfattningsvis då. Genom lärarna når vi eleverna. Det är ju, så är det. Lärarna sprider, de, de sprider, för vi har ingen chans att nå alla. Ett fåtal enkla koncept som kan varieras, eller vi har egentligen ett koncept som vi varierar. Det är bara att fylla på med olika. Den här kunskapsdelningen i mitten är ju bara att, att variera. Det finns ju hur mycket som helst att ösa ur. Tips är ju att avsätta en person som teknisk support. Vi hade ju inte det från början. Det var väldigt, väldigt, väldigt stressigt för oss som satt och som, som liksom skulle både prata släppa in folk i, i mötet och för Det kommer alltid efter släntrar också och så samtidigt försöka hjälpa de som inte kom in. Det, det, blev, det, blev liksom, det blev några moment för mycket. Och så räkna med att 50 procent uteblir. Jag blir jätteglad för alla som kommer. För det är så roligt. De, de väljer att ta av sin tid för att hänga med oss. Det är ju man blir bara glad. Liksom. Eh, och sen om man, är, man får, om man är aktiv där lärare söker efter kunskap och inspiration så hittar de ju eh, till ens. Och sen tips, alltså håll ut. Det tar tid att, att bygga upp det här medvetandet. Vi har, vi har jobbat på det här sättet sedan 2018. Så att det, det, tar, det tar tid, man får vara lite envis. Eh, ja. Så är det. Och det är kanske är någon som undrar, hur gör vi rent praktiskt? Hur, hur är det att vara med? Men häng med då en gång och kolla. Häng med på när vi kunskapsdelar från utställningarna eller häng med när en forskare är föreläser. Boka gärna in er på en av varje och så får ni se. Scanna QR-koden, det vill säga håll upp kameran, mobilkameran och bara framför så, så brukar det öppnas en länk. Då kommer ni till översiktssidan med alla våra fortbildningar. Och det kostar inget att vara med. Så. Eh, Lars och Charlotte, ni har ju varit med. Så. Ni kan ju säga något om hur det var, var från den sidan. Ska vi recensera dig? Ja, ja. ja. jag vet det inte. Var, jag vet det, inte. Var, det var inte. jättespännande att se det på riktigt. Och roligt att det var så hemskt många lärare som var med. Det var över det 200 var lärare ju då och det var väldigt aktivt och många som frågade. Ja, som det var, var. Jätter, roligt. Tänk mig att 200. Nu får jag fram min räknare här. 200 mm. lärare om alla har 25 elever var. Så so har vi indirekt nått 5000 elever på det här tilltaget i måndag. Så so det är ju helt fantastiskt.